Til foråret går Verden under på Baggård Teatret, og den gør det med bling-bling, nutte-nut og et affald. Vi er gået sammen med Teatret Værk om at lave forestillingen, dengang vi er ude i Verden. Som er en øh, musikalsk børneteaterforestilling. Det jeg gerne vil med den her forestilling, det er, at jeg gerne vil indgyde mod, håb og handlekraft hos både børn og voksne. Når vi taler om klimakrise og overforbrug. Vi præsenterer Home Party, som vi laver sammen med Fix Foxy. Det er sådan en af de forestillinger, som du får hjem hos dig, som så folder sig ud i dit eget hjem, hvor du selv medvirker, og hvor de gæster, du har inviteret også får en rolle. Jeg er rigtig glad for, at vi gerne måtte komme her i dag. Det er og så har vi en række gæstespil, blandt andet Hudløs fra Mungo Park til Ungdommen fra teater V, tyk af performance kollektivet Rubik Amash, og, og forestillingen Chyren Hawaii Ondulat. Chyren Hawaii undulat er en øh, modanolog, som øh, er øh, musik, dans og monolog i ét, og handler om at være pårørende. Man skal se den, fordi at man har brug for at blive spejlet. Øh, jeg lavede den her forestilling øh, sammen med et fantastisk hold, fordi at øh, vi havde brug for at blive repræsenteret, altså alle os, der har været pårørende på et eller andet tidspunkt. Vi ses til verdens undergang til foråret på Baggård